Oh Nedajú, nedajú. Raz šejfujde na dvo ročky. Bojuj vás, bojuj vás. Ja vám doma prít, keď dímte, ljubovať. malá ja zaspal ja zaspal akoška mi zaklaba virko ja